Наразі купівлю-продаж квартир ускладнює ситуація з закриттям демографічного реєстру через війну, каже власник агентства нерухомості у Хмельницькому Євген Анікін. Якщо в квартирі прописані діти або інваліди, цю ж квартиру так само на сьогоднішній день продати не можна. Від початку війни попит на житло впав, ціни з того часу не зросли, каже Євген Анікін. Основні покупці, які бажають придбати житло переселенці, але вони орієнтуються на вторинний ринок житла. Вже з ремонтом, тобто, що людина приїхала і хоче купити щоб зразу жити. Вигідніше на сьогодні купувати житло на первинному ринку, каже Євген Анікін. Квартира без ремонту обійдеться дешевше. В обласному центрі ціна на житло коливається від 16 тисяч 400 до 25 тисяч гривень за квадратний метр, залежно від забудовника. На сьогоднішній день, якщо вкладатися для себе, в нову будову, то це досить вигідно, тому що, наприклад, двокімнатна квартира десь виходить, якщо в долари перерахувати, це десь 30 тисяч доларів можна взяти там, в районі 70 квадратів двохкімнатного квартиру». З десяти людей, які планують купити чи продати квартиру Хмельницькому, на камеру говорити ніхто не погодився. Пояснюють, під час воєнного стану не хочуть публічно говорити про наявність грошей чи майна. Голова відділення нотаріальної палати у Хмельницькій області Аліна Оксанюк говорить, державний реєстр речових прав на нерухове майно відкрився 6 травня. Звертаються люди. Хочуть купити ті, хто раніше мав укладені попередні договори, договори з і які вже були налаштовані на придбання квартири, вони, звичайно, їх почали оформлювати. Аліна Оксанюк каже, відділення нотаріальної палати не веде загальної статистики, скільки договорів про купівлю-продаж нерухомості уклали нотаріуси області від 6 травня. Діана Колесник, Іван Мовчан, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.